ولا حد يفوت الا سألنا ولا سيبنا مكان الا وروحنا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 ولا تعالىنا علينا تعالىنا علينا، ونكون في نسيت ما إحناش ناسيين، وحنفضل كده مستنيين، ونكون في نسيت, نسيت ما إحناش ناسيين، وحنفضل كده مستنيين، بس Let's not او صافك وسألنا ولا حد شافك دورنا ما شوفناش او صافة. وسألنا ولا حد شافك من كتر سؤالنا الناس عرفوك والكل بيتمنى يشوفك يتمنى يشوفك دورنا ما شوفناش او صافة. سألنا ولا حد شافك دورنا ما شفناش أوصافك وسألنا ولا حد شافك من كتر سؤالنا الناس عرفوا والكل بيتمنى يشوفك يتمنى يشوفك ونقول أوصافك للريح مسهرنا <تصفيق> <تصفيق> وهو بان في كلامنا لو في عينينا ان كان عالشوق يا ماسينا وهو بان في كلامنا لو في عينينا ان كان عالشوق يا ماسينا وهو بان في كلامنا لو في عينينا وان كان عالصدر اديك ش أصل إنت حبيبنا اللي بنهواه ويعز علينا في يوم ننساه لو ننسى الشوق يفكرنا ولا مكان الا وروحنا الا وروحنا ولا حد يفوت الا سالنا سالنا ولا سبنا مكان الا ولا حد يفوت الا سالنا يرضيك كده برضه